Det, jeg synes, som er rigtig fedt ved at være og samtidig med, at jeg læser, det er, at jeg kan virkelig kan dyrke to verdener på én gang, og det føler jeg, at A.U. elitesport har givet mig muligheden for. Jeg er passioneret for både min studie og for min sejlsport, og at jeg kan få lov til at få de to ting til at gå op i en højere enhed. Det er, jeg føler mig meget privilegeret og jeg er meget taknemmelig over, at jeg har den mulighed. AU har jo det her dual career initiativ, hvor man kan kombinere sport og uddannelse. Og det gør personligt for mig, har jeg fået rykket mange eksamener og fået undervisning til at fungere, når det passede ind i min kalender. Og det gør jo, at jeg kan prioritere både skole og sejlsport, fordi for mig så er det, skal der være en synergi imellem de to dele. Det er noget, jeg går op i. Lige om lidt så er der VM i Aarhus, og der er rigtig mange, som siger, at det er hjemmebane. Og det er det jo også på en måde. Jeg sejler godt nok fra Horsens Sejlklub, men det er jo i Danmark. Og man kan sige, at hjemmebane fordel jeg ved ikke helt, om man kan snakke om det, fordi at sejlsport er virkelig en kompleks ting, men jeg tror da på, at fordi vi har trænet her i så mange år, Altså kender vi lidt mere sådan de ting rundt om, for eksempel ting på land og det, at man kan sove i sin egen seng, synes jeg er en rigtig stor fordel. Jeg synes sejlsport, det udfordrer mig helt vildt meget, både fysisk og mentalt, og også bare sådan at tænke hurtigt, fordi man skal tage så mange beslutninger på kort tid, og sådan at tillade sig selv at være intuitiv, samtidig med at man nogle gange også skal reflektere over nogle ting. Og det spænder faktisk også meget over ens med mit studie. Jeg læser uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet. Og øh, det, som jeg meget undersøger øh, på mit studie, når vi har nogle lidt friere opgaver, det er sådan forholdet mellem bevidst og ubevidst læring. Og det kan jeg bruge ret meget øh, i min træning. Og øh, være bevidst omkring, hvad det er, jeg har gang i, og hvornår det er vigtigt, at jeg lytter til den intuitivitet, jeg har øh, omkring, at jeg skal jeg stole på de erfaringer, vi har, og hvornår det er vigtigt at reflektere for at lære noget. Så på den måde for mig, så øh, er både min uddannelse og det, jeg prøver at blive god til i, i sportens verden, det hænger faktisk rigtig godt sammen, og det er noget, jeg sådan har fundet ud af løbende, at det går mere og mere op i en højere enhed. Og det synes jeg, jeg synes, det er en fordel, og jeg synes, det er super spændende på begge platforme at både gøre meget sådan i praksis når jeg selv dyrker min sport, og så også, øh, når jeg er på, på studiet, og kunne faktisk analysere både mig selv, men også min træningsgruppe og min makker, og på den måde blive et endnu bedre team. For i sidste ende, når man er to ombord på en båd og skal prøve at blive, til at blive rigtig gode til at sejle sammen, så er det sindssygt vigtigt, at man har et godt samarbejde i båden. Og det føler jeg, at min uddannelse hjælper mig til at få.